Dobar dan, ja sam Irina Damljanović i imam pitanje za vas. Šta je zajedničko za sve što vidite na ovim slikama? Dakle, imamo kloven, ribicu, pečurku, lignju, jelku, skakavca, psa i ružu. Šta je za njih sve zajedničko? Razmislite, pouzirajte video pa posle nastavite ponovno. Pauza sad. Zajedničko je što su svi živa biće, odnosno uh, living things. A šta je to? što živo biće čini živim bićem, odnosno koje su to osobine koje mi prepoznajemo negde i na osnovu toga svrstavamo nešto u živo biće. Najprije živo biće se hrane, uh, oni koji se hrane moraju da izbacuju štetne materije, zatim sva živo bića dišu, unoseki se oni izbacuju u gljendijoksid, posljeduju nadražljivost, što je neka sposobnost, osetljivost i na promenu u spolječnoj sredini pokretljivost, Такође, сва жива бића се размножавају, а размножавање zapravo podrazumeva rast i razvoj i rađanje i umiranje. Ја имам још један задатак. Све што видите на овим сликама треба да разврстате у три категорије: живо, неживо и нешто што је некада било живо. Паузирајте, па после наставићемо. Пауза E, a sada da vidimo koje su to tri kategorije. Neživo, živo i nekada je živelo. Neživo e, smo svrstali kristal, e, ekran, odnosno uređaj sa ekranom e, na dodir, kamenčiće, robota i automobil. Živo je svakako, žive svakako maslačak, pečurka, plod jabuke i puž. A ono što je nekada živelo jeste skelet, e, kljova od kristal slona i drvena ograda. Da bi cijela priča o sobinama živih bića bila jasnija, e, proći ćemo kroz neke primere za svaku od karakteristika živih bića. Prvo je ishrana, odnosno feeding, znači potrebno je da, se neš, potrebno je da žive biće nešto unosu u sebe da bi mogla da žive. Životinje to e, uzimaju iz poljašnje sredine, bile to biljke, kao što je u pitanju e, kod ove ovce ili se hrane drugim životinjama ili se hrane nekim produktima ili nečim od drugih životinja kao što homarac siše krv. Međutim, se biljkom je potpuno druga priča. One ne uzimaju hranu iz polječne studije. one same stvaraju svoju hranu koristeći sunčevu energiju, ugljen dioksid iz vazduha, zapravo energiju sunčevog svetla, ugljen dioksid iz vazduha i vodu koju upijaju putem korena. Oni što oni koji unose u sebe materije moraju i da neke druge štetne materije izbacuju, odnosno prerađene materije, odnosno što bi na engleskom e, se zvalo excretion, pa evo ovo mangrovino drvo preko listova izbacuje suvišnu so, dok ovaj pas putem urina izbacuje opet štetne materije i dišak vode. Sljedeća karakteristika je disanje. I sad to je malo nezgodno oko tog disanja i razmene gasova, šta se zapravo misli disanje se odvija u svakoj živoj ćelije, bilo to ljudska ćelija ili bakterijska ćelija i zove se respiration dok je razmjena gasova breathing. To je ono kad ja Udišem vazduh, odnosno udišem vazduh, unosim kiseonik, izbacujem ugljen dioksid i tako razmenjujem taj kiseonik i ugljen dioksid. Ali šta će nam uopšte taj kiseonik koju smo uneli u pluća? Taj isti kiseonik stiže do svake pojedinačne ćelije da se tu obavi respiration, odnosno ćelijsko disanje. Šta radi kiseonik? Kiseonik e, deluje na hranu koja na kraju krajeva sve što pojedemo se svede na neke šećere, odnosno glukozu, i koje, koje možemo hemijski simbolično da, da predstavimo, kao recimo neki lančić od perlica. Šta radi kiselnik sa teom hranom koja je sada u vidu glukoze? Pa on razbija cepa ovaj lančić, time što cepa lančić oslobađa se energije. To je ona energija koja nam treba da funkcionišemo, da živimo, da rastimo. A ostaje nešto, ostaju pojedinačne perlice koje se onda nekako transformišu u ugljen dioksid i vodu. Razmenu gasova, odnosno breathing, različite životinje i živa bića obavlja na različite načine. Kod nekih je to e, plućima, kod nekih je škrgama, kod nekih koji žive u vodi, a kod nekih koji su malo primitivni, odnosno jednostavni organizmi, obavlja se preko cijele površine tela ili preko površine listova. U svakom slučaju svaka živa ćelija, bilo biljna ili životinska, obavlja disanje u ovim ovde organelicama koje su zove mitohondrije, kojima su proizvodi one energije koje sam govorila. Nadražljivost, odnosno irritability, prisutno je kod živih bića. Bio to vid kao kod grabljivaca, sluh kao kod slepih miševa, hemisko čulo, odnosno mirisi i ukus nekako zajedno, kao što je jako razvijeno kod ajkula ili antene kod insekata koje su... Koje su takođe poseban organ za čula. Ali ne samo životinje, već i biljke posuduju na dražljivost, kao što su recimo biljke mesoždarke koje na dodir reaguju prvo sklapanjem svojih transformisanih listova i tako zarobljavaju plen ili rašnjike koje u dodiru sa nekom podlogom se savijaju i u stvari tako se počvršćuju za tu svoju podlogu i rastu dalje. Pokretljivost, odnosno movement, nije samo letenje, trčanje, plivanje ili gmizanje, Uh, već uh, je, što je kretanje, a pokretljivost imaju i biljke koje otvaraju i zatvaraju svoje cvetove ili listove. I došli smo i do raznožavanja, odnosno reproduction koje se kod različitih životinja i uopstrživih biće različite odvija, bilo da rađaju žive mladunce, da se rađaju iz jaja, neke od njih vode računa makar od svojom potomstvu, makar oni bili i škorpije, ili da klijaju iz semena kao što se to dešava sa biljkama. U svakom slučaju, za reproduction, odnosno raznožavanje, tesno je vezano a, a, rast i razvoj. Najpre, živa bića se rađaju, raznožavanje dovodi do rađanja, ono, onaj ko se rodi, on raste i razvija se i na kraju umira. I da još jednom ponovimo koje su to osobine živih bića, odnosno characteristics of living things. To su ishrana, odnosno feeding, izbacivanje štetnih materija excretion, disanje respiration, nadražljivost irritability, pokretljivost movement, raznožavanje reproduction, što podrazumeva rast i razvoj, odnosno growth and development i rađenje i umjeranje, odnosno birth and death. Toliko osobinama živih bića.